О 10 ранку біля скульптури першого олімпійського чемпіона серед запорізьких спортсменів Якова Пункіна на Алеї трудової слави зібралися за підрахунками Суспільного понад півсотні людей. Серед учасників мітингу реквіуму заслужені тренери України, керівники спортивних організацій, ветерани спорту та поціновувачі таланту Якова Пункіна. Мы только приехали с могилы, ваши заложили цветы на могилу Якова Пумкина. Сегодня вот второе мероприятие, это мы сейчас проведем митинг. После этого перейдем в лицей спортивный, где откроем меморальную доску. А завтра в Дворце Спорта Юность будет проведен фестиваль олимпийских единоборств, на котором будет участвовать около 500 Спортсменом за словами президента Запорізької міської федерації греко-римської боротьби Валерія Смирнова до сотої річниці з дня народження олімпійського чемпіона на його честь готувалися перейменувати вулицю у центрі Запоріжжя. Дивно дивногірську. Але це питання ще узгоджують, каже Валерій Смирнов. Піді і одна дата дата буде його на Олімпійських іграх. Я думаю, що Ну, Те, що від мене залежить, я все, щоб ця вулиця появилася ну, багато далі, раніше, ніж ця дата. Олімпійський чемпіон Яков Пункін народився 8 грудня 1921 року у Запоріжжі. До початку Другої світової війни був чемпіоном України та служив в армії. У перші дні війни отримав контузію і потрапив до полону. Чотири роки у концентраційних таборах Німеччини. Після звільнення з полону у 1945 році важив 36 кілограмів. По завершенню війни продовжив спортивну кар'єру та за чотири роки став чемпіоном Радянського Союзу. Тріумф на Олімпіаді у Гельсинки стався у 1952 році. Яків Пункін переміг у ваговій категорії 62 кілограми. Я зараз Запорожжжя залишилася одна, і всі уїхали, роз'їхались, живуть в різних странах, його син не зміг Гріш приїхати. Але я пам'ятаю його все своє дитинство. Він був дуже цікавий, дуже добрий, дуже ніжний чоловік. Вот, при тому, що він був таким борець, вообще знаменитий. На фасаді Областного Спортивного ліцею Веткрила меморіальну дошку на честь Якова Помкіна. У церемонії взяв участь вихованець цього навчального закладу Завріскі борець, заслужений майстер спорту та призер Олімпіади 2020 у Токіо, парвіс Насібо. Цей чоловік, моменту, що був олімпійським чемпіоном, він ще був дуже хорошим, добрим чоловіком, як я знаю, я читав про нього, знаю про нього багато. Тому я вважаю, що ми повинні більше говорити про нього і більше стремитися бути таким, як він. Це більше, ніж знакова подія. «Сколько этого добивались, сколько занимался Валерий Смирновым и, наконец, сегодня хоть как-то что-то сдвинулось с места, появилась доска при жизни, когда первый олимпийский чемпион работал разнорабочим монетой. И дай Бог, чтобы пошло дальше, улицу переименовали». За словами Валерия Смирнова, в областной ради зараз Є документи щодо рішення про перейменування спортивного ліцею на честь Якова Пункіна. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко, Новини на Суспільному, Запоріжжя.